کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے, کا ربی کا ایوین اللہ یہ بڑی مشکل ہے لائف کسی بھی جہت میں کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے یہ زندگی ویسے ہی جمع ویسے ہی نکالے گئے جنتوں سے لائف از ہارڈ زندگی ایک سخت کاٹ ہے اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹ کاٹنی پڑتی ہے انسان کو بہت تو یہ بڑی نہیں ہوتا یار کتنا کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا پہنچا چلتے پھرتے مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے نا کے دین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے ہاس دین نصیب نہ ہو وہ خواب ہی کیا جسے دین نصیب نہ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی بڑے بڑے خواب قتل کرتی ہے اس جملے نے بوتھی دیکھی ہے تو اپنی اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی بندہ آگے کہ میں یہ کرنا چاہنا اپنی تو وہ زندگی کیا جا تنقید نہ ہونے والے جملے نہ ہو سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو ایسی سفر ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا یہ بھی ماٹا ہے اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی یہ بھی ماٹھا سفر کی شروعات میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک بھات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار یہ تو گمنامیوں کا ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی. چالیس سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ضرور ہونے چالیس سال دنیا سے دیکھیں کہاں ہیں اور پھر چھتیس کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے تو یہ آئسولیشن یہ گمنامیاں یہ تنہائی یہ تو میراج ہے لیڈرز کی یہ تو ہمیشہ گلے لگا لیں وہ دردی کیا جو لوگوں کی دلیس پہ منوا لیا جائے وہ عشق کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے کیونکہ اگر چار قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے جب وقت کی حساسیت اور تقاضا ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پر صداقت کا امانت کا قیادت کا امامت کا پھر سبق پر کھڑا کر اپنے آپ کو لائف آف اے فرام اے لائف آف اے ٹو اے لائف انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دبائی تھی ان ہاتھوں سے تو جب دوسرے چار قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتا ہے اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مقافت عمل بن کے نہ آ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو بیس سال لگائے اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں یہ کہیں بیس مہینے میں وہ نہ کرتے جو میں نہیں کر سکا اس لیے وہ تنقید آتی ہے بیکوز پیپل آرکیٹ لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقا سے اس چینج سے تو وہ شروعات ہی کیا وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے وہ ہی کیا جسے دوست مل جائے وہ شروعات تیرا سال کی شرگر میں یہاں پر تو بڑا بڑی کاٹ ہے یہ بڑی پیچیدگیاں اس کے اندر آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے من اور یہ تیر چلتے لیں گے تو پہلا سبق کے سفر کا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں میرا خاندان میری قوم بیٹھی ہے سامنے ان کو کان نہیں دیتے کبھی اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو کان نہیں دیتے ان چیزوں کو شروعات میں کان نہیں دیتے بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے شاید کل سے یہی یہ سمجھاتا ہے ہوں میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر ترقی خود بولتی ہے وہ عداوتی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں وہ دشمنی انسان کا کام بولنا چاہیے ہم سے پورا پاکستان کریں میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کرنا چاہتی ہوں باپ کو کیسے قائل کریں گل سنانے بھائی ماں باپ کو بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا صرف دکھایا جاتا ہے کائل وہ خود ہو جائیں گے के کے فائر چلاتا رہے گا تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں हमने سکوت ایک شیر کی خاموشی اس کے بالوں کے اندر وہ ہےبر تو سب کو دکھتی ہے لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھئے گا انفینٹیسائڈ آف لائن تو ایک ورکشاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ کہ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں کاٹ کاٹی ہی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی وہ روز بونگتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا شیر صرف صبح ہارتا ہے باقی کام اس کی شیر ہی کر جاتی ہے اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے وہ کاٹ کیونکہ کاٹر کو دنیا کے اندر صرف شہر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی یہ ہے اس کی کاٹ کے وہ جس پر ہوتا ہے تنہائیوں میں ان ان تنقیدوں میں ان میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی کیونکہ already وہ وہ already آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی اس لیے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزور